За словами Юрія Соколянського, роботу з ремонту та переобладнання автівок для Збройних сил України розпочали 24 лютого о сьомій ранку. Розпочинали ми вдвох з власником цього приміщення Ігорем, після чого до нас підтягнули спочатку один хлопець, потім другий, потім третій, потім четвертий. Це був мій гараж, би, ну, я тут працюю вже багато років, я раніше займався воротами. Ну, там ролетные системы. там такое. Потом это так ушло-ушло, больше начал заниматься машинами. То есть ремонт, ну там мое, я сварщик по призванию, рихтовщик. Созвонились с Юрой, там то-то-то. Наши ж ребята, как Юра говорил, ну ЗСУшники, то есть ей была потребность в транспорте, ну и так с первого дня начали работать и помогать. Павло один з волонтерів центру. Приїхав до Запоріжжя з Маріуполя, де до війни працював оператором рельсопрокатного станку на Азовсталі. Хлопець каже, жив поруч із заводом. Мій будинок знаходиться в районі півтора кілометра з Азовсталі. Тобто, і виходить, він знаходився можна сказати, на лінії обстрілу, тобто, на Азовсталі. Наши же позиции ж были, ну, Азова, Нацгвардии. И, то есть, и когда заходили из микрорайона 23-й, это четко, в принципе, над, над моим районом. И то есть, я каждый день просыпался от того, что, и, что просто я слышал, как все надо мной летает. В родном Мариуполе Павло разом и с сусидом тоже волонтерили. Где-то что-то нашли, пошли туда, пошли тому отдали, тому, тому. И вот получилась ситуация, мы как раз когда шли, начался обстрел, и вот, ну, я не знаю, там чудом нам поверили. Ми зупинилися, бо ну, передохнули, тому що, ну, би, там картошку несли і таке. І просто з-за того, що ми 5 минут постояли, прямо по нашій вулиці, де ми йшли, метрів через сто, просто снаряд ось так от в дім. Просто в частний дім. Про можливість допомагати Збройним силам України в Запоріжжі дізнався від своїх родичів, до яких приїхав. Я більше займаюся би, електрикою, але, в принципі, Зариться з проводами зовсім-совсім. Тобто, би, кожен людина має тут займатися своїм ділом, ну, а так от, і гайки крутить, тому що машин багато. За словами Юрія Соколянського, першими на зв'язок вийшли військові, з якими вони вже співпрацювали. Далі почали дзвонити бійці з інших підрозділів. Приїжджає дуже багато військових з інших підрозділів, яким потрібно десь щось налагодити, підкрас, підфарбувати, щось відремонтувати. Також приїжджає наша Нацгвардія. Юрій Соколянський розповідає, для захисників переважно готують позашляховики. Деякі були придбані за власні кошти, а деякі подарували набайдужі люди. З часом стало складніше. Тому було рішення прийняти наше всіх разом спільне рішення і ми відкрили свій волонтерський центр українські соколи для того, щоб ми могли збирати не тільки по нашим родичам, знайомим і близьким, друзям, але і ті люди, які знаходяться за кордоном, могли перераховувати кошти. За словами Юрія, ремонтують автомобілі військових із Запорізької та Донецької областей. Нерідко машини заміняють на передові карети шуткої медичної допомоги, як от, наприклад, ось цей мікроавтобус, що приїхав з Авдіївки. Від мінометного обстрілу, Вибуховою хвилею придавило скло. Деякі влучання були осколками в лобове скле, тому воно пошкоджене. Водійське скло взагалі, взагалі було вилучене і тут видно, вхідний отвір від кулеметної черги. Пройшло завдяки тому, що хлопці пригнулися, не влучили в наших військових. Скло розбите, вихідний витвір на тій стороні, бокові, бокове скло також було пошкоджене. Зараз у волонтерському центрі «Українські соколи» готують для Збройних сил України ще чотири автомобілі. Новини на Суспільному. Запоріжжя.